Добро утро, приятели! В този слънчев ден ще ви покажа как започва моята закуска, а именно с едно много полезно шипково брашно, което открих преди около месец и половина. И така, приятели, за цялата са ни необходими шипково брашно, чашка и да сипем вода в една чаша. Аз сипвам 200-300 мл. Някой закусват него с кисело мляко. Тоест слагат си от брашното в киселото мляко. Аз лично предпочитам да си го изпия натурално, без кисело мляко. Ето така. Слагам си една лъжичка. Супена една лъжица. В чашка. Слагам капачката и го разбърквам добре. Оставаме сместа 5 минутки, за да може да се разтвори хубаво, и след това се наслаждаваме на прекрасния аромат на шипки. Приятели, това е едно истинско биоразнообразие от витамини и минерали. Шипката е царицата на билките. Сега, благодарение на тази фирма, с която Започнах на партньорство, наскоро съвсем лесно и достъпно може да отиде и във вашия дом. На здраве! Забравих да спомена, че това е българска компания, която от около две години развива дейността си и преработва по много инновационни методи, продукти от BioShik, информация за която може да получите като ми пишете. Приятели, ако ви хареса това клипче, ако е полезно, Абонирайте се за канала ми и цъкнете камбанката, за да получавате известия за следващия ми клипче, с което ще помогнете за да развиете моя канал. Благодаря ви и до скоро!